ليكبر لي ام العروس تختال بين الزحام هلا بدك إنها بالحسن نجمات ليكبر قدوم العروس وارقصوا وصفقوا يا الحشام. ما مثلها بالعفه والاحتشام عطرك يشوش وضحكتك بتداولينا إيه الحاضرات الغيت لجلك دق سلا والشعر مهما مدح يبقى بحقك قليل ليك اقبلت ام العروس تختال بين الزحام بدت كنا كل يجي يخدها ولا ما يطيح بدرات تمام ايوه شهد من فمه المورد اللي يسير دوراه اللي ما مثلها بالعبة والاحتشاء العقد في جيدها كل مهبروها المسي عن جيلها فارقة بالغنج والانسجام بالملعبه لا لعبت كل الحلايات واخوانها اهل الشيم والجود بين هم فخرهم عزوها واللي يشيلوا الثقيل <تصفيق> الا بيت فخر يرجون روس السنه هم هل النخاوه واليمين الجديد <تصفيق> يشهد لهم بالعز حد الحسام تاريخهم بالمراج من زمان مضوي بينها الزحام إلا بدك أنها بالحسن نجماته يزولها ويرقصوا وصفقوا الحشا عنو كفوف الغلا يبخروها بهي وراه اللي ما مثلها بالعفة والإحتشام عطرك يشوش وضحكتك بالداولي لا الحاضرة الغياد لجلك دقين سلام والشعر راح يبقى بحقك قليل، هي اقبلت ام العروس تختال بين الزحام، هي لا بدت كنها بالحزن نجمات سهيم، عندك عروس يا قمر عشرين فوق القمر، هي لا بدت بادره بالعز عن كل جيل، في خدها والما يطيح بدر التمام، اي والشهد من فمه المورد اللي اللي مامت لها بالعبة والإحتي العقد في جيدها قلناه بروضة المحيط عندي لها فارقة بالغنج والإنسجام بالملعب أهلا كل الحلايا تيمي أمة واخوانها اهل الشيم بين الانا هم هم فخرها وها واللي يشيلوا الثقيل. الا بهلا لابد فخر يرجون روس السنه، هم اهل النخاوه واليمين الجزيل. يشهد لهم بالعز حد الحساب تاريخهم بالمراجل من زمان. إلى جديدة وخاصة